Цього року музей отримав колекцію лемківського жіночого одягу. Це 126 експонатів, розповіла керівниця музею Віра Дудар. Цей одяг та прикраси з Америки передав етнограф Вільям Джула. В руках я маю от, власне, репліку чудесного, чудесного витвору мистецтва, котрі носили лемки на середній Лемківщині, центральній Лемківщині. І називалася вона «Пацюрки». Віра Дудар розповідає, лемківські жіночі костюми відрізнялися від інших стилем та вишивкою. Надзвичайно дрібна вишивка, надзвичайно цікавий орнамент. І цікавий взагалі сама, самі схеми і сама методика вишивання, бо вони не просто вишиті, вони рямувалися, тобто вони складалися в такі складочки. А тоді вишивалися по тих складочках. Подекуди лемківська майстриня двома-трима голками вишивала. Я хочу зазначити, що лемківський стрій, він взагалі надзвичайно естетично правильно оформлений. Бо коли йде акцент на багатий горсет, то вже рукави доповнюють лише. Ініціатор створення музею – священник Української греко-католицької церкви Анатолій Дуда. Чоловік родом з Лемківського міста Криниця, що на території сучасної Польщі. Розповів, як створювали музей. Я як душпастець для Лемків в Україні, їздити по різних містах, селах, ну, бувати в різних куточках. І коли приїхав домію, ну і так собі задумав, ми повмираємо, по собі треба щось зіставити, а найкраще буде, коли ми зробимо музей. Спочатку нам дали ту, е, два, дві кімнати в музею і річ, і одне. Якби ми тепер починали збирати річ, до музею ми б і не назбирали, бо вже би було б все понищено. Анатолій Дуда показує вже... фото відзняті під час депортації лемків, які зберігаються в музеї. Під час депортації видиме, як виганяють людей як дають до товарняків в таких нещасних вагонах і разом. І люди, і худобина, і вшитку, що можуть з особою взяти, а найвикший крик душі, що діточка, мало діти з родичами мусили перебувати разом, і видимо на тих знімках, як тут є і Силза, плач. А найбільше серед експонатів – макетів лемківських церков. Під час виселення з Криниці лемки рятували церковні речі, розповідає Анатолій Дуда. У Монастириська передали понад 50 таких речей. Деякі з них тепер зберігаються у місцевій церкві. Зокрема, це євангелія, яке отець читає під час відправи на Кермиш, лемківський праздник. Також церковні павуки та скульптури ангелів на царських воротах. Соломія Струс, Ірина Мургона, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.